Mä oon hyvä tekemään pneumatiikkakytkentöjä. Olen hyvä ravihevosten kuiskaamisessa. Editoamisessa mä oon itse nimestä aika hyvä. Mä oon hyvä vuorovaikutuksessa. Hyvä tiedonhaussa. Mulla on hyvät sosiaalistaidot. Räppääminen ja valokuvaaminen. Hyvä suunnittelemaan asioita. Hyvä kohtaamisissa. Hyvä laulamaan. Hyvä robotiikassa. Hyvä piirtämään kädellä. Aika hyvä tuottamaan luovaa sisältöä. Mä oon hyvä kuuntelemaan ihmisiä. Mä oon hyvä tekemään Kotona semmoista pientä puhuntarimautumista. Me on hyvä puhumaan. On hyvä ohjaamaan opiskelijoita. OSAO. Kaikki on mahdollista.